נניח שיצאנו לטיול קצר בירח, אנחנו יושבים כרגע על פני הירח, הנה, זה הירח כאן, ובטיול הירח לקחנו איתנו שני דברים. לקחנו לבנה מוצקה, זאת הלבנה שלנו כאן, זאת הלבנה מוצקה לבנה קטומה. מכירים כאלה, והבאנו גם נוצא של ציפור, הנה, מצעיר כאן, זאת הנוצא של הציפור, ואני שואל, ככה, אם נחזיק את הלבנה ואת הנוצא באותו הגובה ונשחרר אותם באותו הזמן, מי מהן תפגע קודם בפני הירח? מה אתם אומרים? אז על בסיס הניסיון בכדור הארץ, אם לוקחים לבנה ונוצא, הלבנה טיפול ישר למטה, נכון? הלבנה טיפול מיידית ומהר לכיוון כדור הארץ, תאיץ, מהר מאוד. ואילו הנוצא תרחף לה, אה, אנחנו מכירים את זה, יש לנו נוצא בכדור הארץ, היא תרחף, היא תסתובב וענה ותעשה את דרכה לאט לכיוון הקרקע. אה, על כן בכדור הארץ, בנוכחות האוויר, נראה שהלבנה די בטוח שהיא תפגע ראשונה בקרקע. אבל מה יקרה בירח? מה שמעניין בקשר לירח זה שאין בו אטמוספירה, אין אוויר שיהווה התנגדות, לא ללבנה ולא לנוצא. אז מה אתם חושבים שיקרה? הדבר ראשון, ודאי תחשבו על חוק הגרוויטציה העולמית. אז מהו כוח הגרוויטציה הפועל על הלבנה? ניתן לחשוב, לחשב את הכוח הפועל על הלבנה, כוח הגרוויטציה שפועל על הלבנה, יש שווה ל-G גדולה, G גדולה, כפול המסה של הירח. נרשום את זה כ... M גדולה עם סימן תחתי, M קטנה בשביל הירח. מסת הירח כפול מסת הלבנה. לא הלבנה, אלא הלבנה. חלקי המרחק בין הלבנה לבין מרכז הירח, בריבוע. זהו המרחק בין הלבנה לבין מרכז הירח, מעלים את זה בריבוע. זה הכוח שפועל על הלבנה. מה יהיה עכשיו הכוח הפועל על הנוצא? כוח אגרויטציה פועל או משקל הנוצא על הירח, או הכוח שפועל על הנוצא. אז נעשה את אותו חישוב בדיוק עבור הנוצא. זה יהיה שווה ל-G כפול מסת הירח, כפול מסת הנוצא, חלקי המרחק בין הנוצא לבין מרכז הירח בריבוע. זהו המרחק למרכז הירח בריבוע. כשמסתכלים על שני הביטויים האלה, שניים זהים, נכון? אנחנו נראה כאן G גדולה, כפול מסת הירח, חלקי המרחק בין הגובה הזה עד למרכז הירח בריבוע, שני הביטויים זהים לחלוטין. נחליף את כל הביטוי הזה, נקרא לו שדה הגרוויטציה של הירח. כפול ערך המסה של הגוף, וזה ייתן את משקל הגוף על הירח, או כוח הגרוויטציה פועל על הגוף כלפי מטה על הירח. זהו שדה הגרוויטציה על הירח. נקרא לו G קטנה עם סימן תחתי M. Uh, כל הביטוי המורכב הזה נעשה פשוט יותר ככה. הכוח פועל על הלבנה, הודות לירח, שווה ל על הירח בדרך כלל נשמש ב-G קטנה, והוא תאוצת הגרוויטציה קבועה. כלומר, בדרך כלל G קטנה זה התאוצה של כדור הארץ, uh, מסמנים אותו אבל עכשיו אנחנו על ירח, לכן הוסיף סימן קטן M קטנה, M של מון, אז זה הגרביטציה בירח, on the moon. זה שווה לזה כפול מסת הלבנה, במקרה של הנוצא, הכוח פועל לנוצא שווה לביטוי הזה, G קטנה עם סימן תחתי M, כפול מסת הנוצא. בהנחה שמסת הלבנה הרבה יותר גדולה מהמסה של הנוצא, שזו הנחה הגיונית, עבור מסת הנוצא שהמסה של הלבנה גדולה מהמסה של הנוצא. אז מה היו הכוחות היחסיים? יש לנו כאן את המסה הגדולה יותר כפול אותו גודל, והמסה הקטנה יותר כפול אותו גודל. נכון? מסת הלבנה גדולה ממסת הנוצא. אז הגיוני בהחנית, להגיד שכוח כוח הגרביטציה פועל על הלבנה, גדול יותר מכוח הגרביטציה פועל על הנוצא. אז אם כל מה שעשינו עד כה נכון, אפשר להגיד שיפעל כוח גרוויטציוני גדול יותר על הלבנה, וזאת הסיבה שהלבנה תאיץ כלפי מטה מהר יותר. אבל צריך לזכור שאומנם הכוח גדול יותר, כוח הגרוויטציה ללבנה, אבל יש לה גם מסה גדולה יותר. ונזכור שככל שהמסה גדולה יותר, תהיה לנו פחות תאוצה כוח נתון. אתם את הנוסחה? אז מה קובע באיזו מהירות כל אחד מהגופים יפול, מה היו תאוצות שלהם? בואו נחשב את התאוצות. אני אכתוב את זה בצבע ניטרלי. אנחנו יודעים שכוח שווה למסה כפול תאוצה. זו הנוסחה. אז אם אנחנו רוצים לחשב את תאוצת הלבנה, נוכל לכתוב זאת בדרך אחת, בדרך אחרת, התאוצה אם נחלק את שני הגופים במסה, נקבל את התאוצה שיהיה כוח חלקי מסה. גם התאוצה וגם הכוח הם גדלים וקטוריים. במקרה הזה נשתמש, אנחנו לא משתמשים במספר מסוים. אם אנחנו משתמשים במספרים מסוימים, המספר היה שלילי בכיוון מטה וחיובי כלפי מעלה. זאת מוסכמה כזאת. אבל אנחנו לא משתמשים עכשיו בסימנים קרגה, וההנחה היא שהכיוון ברור מאליו. אז מהי תאוצת הלבנה? תאוצת הלבנה נכתוב סימן תחתי ב, בי זה בריק, לבנה באנגלית, תאוצת הלבנה תהיה שווה לכוח הפועל על הלבנה, הכוח שפועל על הלבנה, חלקי מסת הלבנה, אנחנו כבר יודעים את הכוח הפועל על הלבנה, נכון, זה ג'י קטנה על הירח, שדה של הירח, כפול מסת הלבנה, ואת זה אנחנו מחלקים, במסת הלבנה, לכן תאוצת הלבנה לירח, התאוצה שתהיה ללבנה לירח, היא אותו דבר כמו הביטוי של שדה הגרביטציה, זה G קטנה עם סימן תחתי M, זאת של הלבנה בירח. עכשיו בואו נעשה את דבר עם הנוצא, ונראה איך זה הולך לנו. תאוצת הנוצא היא הכוח שפועל על הנוצא, הכוח שפועל על הנוצא, חלקי מסת הנוצא, הכוח שפועל על הנוצא זה G קטנה עם תחתי M, כפול מסת הנוצא, ואת אנחנו מחלקים במסת הנוצא. נכון? זה שוב הולך יצטמצן לנו. פעם נוספת התאוצה תהיה אותו גודל כמו קודם. על כן, שתיהן ינו בתאוצה באותו קצב כלפי מטה, וזה אומר לנו ששתיהן יגיעו לקרקע ביחד. שתיהן ינו באותה תאוצה במשך אותו זמן וлишנת תהיה אותה מהירות בעת הפגיעה בקרקע, השתהד יפגעו בדיוק באותו זמן, למרות שלאחת יש מסה גדולה יותר, והמציאות של שלמסה גדולה יותר יש גרוויטציה גדולה יותר, מכיוון שיש לה מסה גדולה יותר. המשיכה הגרויטציונית גדולה יותר כלפי הירח. אבל בגלל המסה, המשיכה גורמת לאותה תאוצה כמו משהו עם מסה קטנה יותר. על patio לכן, לכל מסה באותו גובה על פני הירח תהיה אותה תאוצה. שלא מתבקשת היא, אם זה נכון בירח, אז אולי זה אמור להיות נכון גם בכדור הארץ. וזה יהיה נכון בכדור הארץ אם נעשה בדיוק אותו ניסוי, אם נפנה את כל האוויר מהחדר, לא תהיה התנגדות של האוויר, נחזיק לבנה ונוצב ונשחרר אותן בו זמנית, שתהיה נפגעו בקרקע בדיוק באותו זמן. זה לא אינטואיטיבי לחשוב שנוצא טיפול הקרקע באותה צורה כמו לבנה, אבל זה יקרה אם... נפנית כל אביר התשובה היא שאפשר לחוש הסיבה למה שרואים כן אם דיברו איתנו על פינוי אביר ההבדל בין הלבנה לבין הנוצה ובגדל התנגדות האביר אם ניקח את הtotal לבנה או אותו דבר אם אותו מאסה כמו הלבנה ונשטח אותה כרשתיה התנגדות אביר גדולה יותר אם נשטח אותה אבל תיה לה אותה מאסה היא תיפול יותר לאט נכון בגלל שתהיה התנגדות אביר גדולה יותר היא יותר אביר ש יותר אוויר שיתנגש בה, ויצור התנגדות לנפילה. אם ניקח נוצה ונדחוס אותה לצורה קטנה מאוד, אותה מסה, אבל דחוסה לצורה כל כך קטנה, שהיא תחתוך את האוויר, אז נראה אותה נופלת הרבה יותר מהר. ההבדל האמיתי בין איך שגופים נופלים בחדור הארץ, הוא שבהיעדר אוויר הם יפלו בדיוק באותו הקצב, ורק בגלל האוויר הם נופלים בצורה שונה בלחץ קבוע מה האוויר עושה. אם יש לנו שני גופים בעלי אותה צורה, הכבד יותר, בעל המשקל הגדול יותר, ייפול מהר יותר, כי הוא מספק כוח גדול יותר, כנגד לחץ האוויר. אם יש לנו גוף בעל אותו משקל, שהוא יותר אווירו דינמי, הוא ייפול מהר יותר. זה שחותך יותר את האוויר, שיש לו פחות התנגדות מהאוויר. יש ניסוי קטן שאתם יכולים לבצע, אפילו ממש עכשיו בבית שלכם. קחו לבנה, טוב לא אולי תשתקחו ספר, ספר כזה שאתם יכולים לתת לו ליפול ותיקחו דפנייה או אפילו גלויה או משהו כזה ותראו שהגלויה נופלת הרבה יותר לאט מהספר עכשיו תניחו את הגלויה על הספר כך שהספר ישבוע את התנגדות האוויר עבור, עבור הגלויה מה שתראו אם את הגלויה על הספר תראו שהם נופלים בדיוק באותו הקצב